У нас всі пасочки по 70 гривень. Ми, у нас благодійний великодній розпродаж, ми збираємо на Збройні сили України для новоствореного батальйону. Пасочки домашні і Ось, Дивіться, є пасочки не прикрашені. Ми спеціально 10 mm -hmm. штук таких зробили. Якщо, наприклад, є маленькі діти і хочеться там, щоб ну, дитина погралася, прикрасила сама, то є ще такі пари штук залишили. Ми з вами на завершальній стадії знаходимося благодійного великоднього розпродажу пасок. Всі виручені кошти підуть для придбання розвідувального дрону для новоствореного батальйону, в якому проходить службу мій чоловік Сергій Сімогов. Вирішили з дівчатами організувати таку акцію для того, щоб пришвидшити збір коштів. Також в організації цієї акції хочу щиро подякувати сім'ї Пелихів, це Віктор Пелих і Наталія Пелих. Також хочу подякувати дівчатам Ніна Воскреса, Таня Міхущенко і люди. Коберник. Всім велике-велике дякую. У нас дійсно це не перша акція, це вже друга по рахунку і ми дуже сподіваємося, що і надалі ми також періодично будемо виходити із такою домашньою продукцією, радувати смілян збирати гроші для засобів. Кожен потребує а, пального, коштів на пальне, а також будуть не сайтами салони на пальне. Якщо хтось має змогу поділитися, ми будемо щиро вдячні, тому що постійно ми возимо гуманітарну допомогу а, із заходу нашої країни в деокуповані міста, а також до наших